اوه اوه العفريت اطلقوا الانذار هل آه، تشعر بالشعب السلام عليكم شباب شلونكم شخباركم؟ طبعا يا جماعة رجعت لكم مرة ثانية بلعبة هورايزن اللعبة هذه يا جماعة عجيبة شفتوها انتم الجزء الاول والثالث، اللي مو شايف الجزء الاول والثاني يروح يشوفه لأن القصة وايد حلوة. هذه تكملة حق القصة الثالثة، إن شاء الله أن راح أكمل القصص وأخلصها بأقرب وقت لأن في ألعاب وايد حلوة بلعبها بعد بكملها وبس وما طول عليكم ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب واشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك اشترك. تموت <تصفيق> <تصفيق> ان اخذها <لي> هناك طفل <تصفيق> يجب ان تكون قرب أمها. <تصفيق> جودم ها؟ شو كاسيد؟ والله شوف من هنا احتاج مسلاتي لا انقذني انقذني روست لابد وأنهم وجدوني قبل أن أنزف حتى الموت لكن لماذا آه. لا يوجد أحد هنا أنا ما اين أنا؟ ونقولون أن المكان العصر الحديدي. ملابسي جيد لكن أين مصلاتي؟ آه هنا حسناً. أهم شي ما هذا هل أنا داخل جبل مقدس؟ لكن لا يسمح بالدخول إلا للجدات. آه الجدات أسمح أنا... لهم، أوكي. لا أرى قوسي هنا. أو ذلك المصلاة المعطل الذي أخذته من ذلك القاتل أين هما؟ شنو هذا؟ او ماي جاد لا تقول لي الجدات يقدرون يفتحون هذا ولا هذا مكان لي أنا؟ يجب أن أواصل البحث. وتهك؟ الجدات شعرفهم بالشسم السؤال اسمه هذه؟ التقط إشارة من نوع ما اي أيوة والله تبدو مثل الانقاض التي هناك مع باقي اشيائي وين باقي اشيائي ايوه يمكن أن تريني. إلى كل القادة أوقفوا التنقيب وانطلقوا على الفور إلى مكان المهمة. تجنبوا كل صلة مع همج نورا. لكن إن تمت رؤيتكم فاقتلوا كل شاهد. تم إرفاق صورة الهدف. لا تفشلوا امكنه صوره الهدف الهدف. الفيديو الثاني من قال انني كانورا لقد أوه. راوني عبره مثلاتي اولن كيف يمكن هذا إذا أسرع سأدخل، قف لمسح الهوية. عليكم الكف عن الإنصات إلى تاد والإنصات إلي. من أين أتى هذا؟ ومتى؟ إي أيوة والله متى. إيش كيصير؟ 99. أنت أمي. لا. لكن، لماذا الشبه بيننا يدفعهم لقتلي؟ إيه أنت مستيقظة أحضرتيني هنا؟ بسرعة، عليك اتباعي إلى أين؟ إلى حيث ولدتي. ها؟ والله كنت حاسة أن في شيء غريب، أنا متذكر بعد أتذكر أشياء؟ أدخلني أنني ولدت هنا، داخل الجبل؟ الأسهل أن أريكي. إي أيوة وريني وريني، أنا أتذكر أني ولدت موجود هنا في وحدة نفسي شبهي. شنو هذا؟ مثلاً امشي بطيء نفسك. اوكي. سموحة. يا سموحة. لماذا أرسلتني إلى هنا؟ بدأ أنك تحتضرين، والموت بالقرب من الأم أمر مقدس. اعترضت لانزرا بالطبع ولكن جيزا ساندتني. اه اوكي. هل امي هنا؟ هل ساقابلها؟ الامر معقد، من فضلك، اتبعيني فحسب. المكان اللي انا ولدت فيه. هل امي تشبهني ولكن بشعر قصير؟ لا ارى كيف يمكن ذلك. لم تولادي لامراه يا ايلوى الجبل هو امك انا ماذا عما تتكلمين الجبل هذا العالي هو اللي كان انا مصنوع ادري اني كان مصنوع ما هذا المكان الغرفة العظيمة حيث قتلت الأم العظيمة الشيطان المعدني، ثم ولدتك. إيلوي، مذبحة الإثبات كانت إحدى كوارث كثيرة. السرية التي أرسلناها في أثر القتلة أوقع بها وذبحت. ما علاقة ذلك بمكان مولدي؟ إن أملي هو كل شيء. هنا حيث وجدناك. سمعنا صرخاتك تحرينا فوجدناك جذابه فقط مستلقيه اجل هل اتيت من خلف الباب دوما كان هذا اعتقادي انك جئت من رحم الجبل هديه من الام العظيمه بنفسها لكن الاخرين مثل لاندرى خشوا أن قوى مظلمة أحضرتك ليس كهدية بل كلعنة لكن هذه ليست ملهمة إيلوي، إنه باب يوجد أشخاص خلفه أمي <تصفيق> <تصفيق> تحرك <تصفيق> <تصفيق> قف لمسح الهويه الملهبه تتحدث انها كالمراه التي رايتها أه اي أيوة والله تصدق خطا سجل الفا فاسد لم يتم التعرف على الهويه الدخول مرفوض لا, لا. أه. رجاء <تصفيق> إلوي الأم حدثتك كما لو تعرفك ألم تسمعي هذا؟ لم تتعرف علي؟ بسبب الفساد إنها كلمات ملهمة أكيد إن عمجت هذا الفساد ستراقب وضوح وكيف أفعل ذلك؟ قلت رأيت رؤية لامرأة بشعر قصير؟ جاء القتلة لأجلي لأنني أشبهها لديهم قوة غامرة ألا يوجد أثر آخر؟ أولين كان من الغرباء ليلة قبل الإثبات. رأني القتلة عبر عينيه. يعيش بمريديان عليك مغادرة الأرض المقدسة. كنت منبوذة طوال حياتي. فلما لا أنفى أيضاً؟ شش هناك طريقة أخرى. تعالي وسنقوم بهذا. قلت إن القبيلة على وشك الفناء ماذا حدث؟ بعد المجزرة في الإثبات تم إرسال فرقة حرب عظيمة خلفنا نجأ أقل من النصف <تصفيق> رحمة الجبل كيف هزمت فرقة الحرب؟ لا يقاتل القتلة وحدهم يسيطرون على الروبوتات عطلوها وأصابوها بالجنون <تصفيق> هرب القتلة إذن؟ اجل والان الخطه التي ستوافق عليها اخواتي الحاكمات هي غناء ترنيمه التعويض وتوسل رحمه الام العظيمه وكانها لا تريدنا ان نساعد انفسنا اذا ما خطتك هذه هذه كانت خطتي لاريك اين ولتي واطلقك لتتبع المصير الذي ارادته لك الام العظيمه أه، والله الجدات الزعيمات الاخريات في انتظارنا دعيني اتكلم اعطيت العافيه يا جده انت اللي سميتيني بعد اعتبرت الجده تم الامر اجل اريتها اخواتي الملهمه حدثت إلي وطلبت علاج الفساد ها! كيف يمكنها فعل ذلك عليها الارتحال وراء ارضنا المقدسه باحثه الملهمة تكلمت لابد من هذا تطلقين لقب باحثة على هذا الشيء أختاه لمرة يا لاندرا انضمي لنا ستكون خطيئتك وليست خطيئتي أرسليها للبحث وقد لا نراها مرة أخرى إيلوي بنعمة الملهمة المباركة نعلنك الآن باحثة لقبيلة نورا لن يمنعك حاجز عن مهمتك المقدسة فلتحبك الأم العظيمة وتدعمك كوني صادقة سأستعد للترنيمة ها؟ ماذا هذه؟ أمالنا كلها معك تيرسا، ما الباحثه أنت، وها هي علامتك في أوقات الحاجة، يمكن للزعيمات تعيين باحث محارب شجاع يرسل لهدف عظيم ولا يهم أين يذهب لتحقيقه حتى وراء حدود الأرض المقدسة؟ أجل ومع حق الرجوع عندما تنتهين أو حسب الحاجة يمكن أن يذهب إلى مكان؟ إذن سأذهب لأي مكان بلا قيود؟ حتى إلى الأماكن المحرمة كالأراضي البعيدة عن مجال الأم العظيمة أو أنقاض عصر الحديد فهمت لما الأرض وراء إقليم نورا أرض ملوثة؟ أليس واضحا؟ أرضنا مقدسة نحن نعيش في مرأة الملهمة الأم العظيمة مصدر الحياة وراء مجالها هناك أرض واسعة ملوثة روحيا لذا فالقانون يحظر المغادرة ولكن المباركة ستحميك أهناك باحثون آخرون؟ أجل لكن نادرون ولم نعرف شيئا عن أغلب من خرجوا هل كان راست باحثا؟ كلا ليس باحثا ماذا؟ ماذا تخبئين عني؟ هذا ليس الوقت المناسب ربما في وقت آخر ماذا حدث لجسد راست؟ أخشى لم يبقى سوى القليل لاستعادته ما كان هناك قد قمنا بدفنه حيث رباك بزهور على القبر. شكرا. يمكن عشان انا ما دعيت له، دعيت حق نفسي. لقد عانى الكثيرون. أهناك ما أفعله للمساعدة؟ إن الأهم لك هو أن تحققي الهدف الذي أنتوته الأم العظيمة. لم أعرف ماذا يعني ذلك مثلك تماما. عليك أن تكتشفي. لكن إن شعرت بأن جزءاً من هدفك هو مساعدة القبيلة فلا تترددي ستجدين من يحتاجون المساعدة على امتداد البوتقة. لم ليست أنقاض عصر الحديد معذورة؟ أماكن شقاء يا إيلوي مظلمة وشريرة كأبناء المعدن الذين بنوها عندما ساروا على الأم العظيمة غضبها دك مدنهم لكن لم يطهر خطاياهم ضغينتهم تجوب هذه الانقاض لاسقاط اي احمق يدخلها. انا كنت في انقاض بدت مشابهه لبطن الام العظيمه. هذا غير ممكن بالضبط. <تصفيق> اذا هذا يفوق قدرتي على الاستيعاب. ساثق بك لكشف الحقيقه. قسماً عنك قلت ان نورا ارسلت فرقة حرب خلف القتلة؟ اجل. لكنها تعرضت لكمين واجتاحت نجا القليل منها واغلبهم كانوا جرحى تعرفين اين ذهب القتله كلا يسألي فارل احد حراس بوابات البوتقة وقد نجا من الكمين وهو اعلم يجب ان اذهب من هنا يجب ان تذهبي لبوابات البوتقة تحدثي لفارل وسيوجهك الى ميريديان إن حاول أي فرد من نور اعتراضك احرصي على أن يعرف أنك باحثة سأفعل شكرا ترسا على المساعده فلتباركك الأم العظيمه وترعاك من هذا الباب الجديد القادم الجديد لا تقول لي المنبوذه تقترب ها استمر في التقريب يقولون إن عفريتاً في البوطقة شيئاً من بعد من يفسد كل روبوت يلمسه أسمعكم. أريد فتح البوابة منذ متى كانت رغبة أي منبوذ تمثل أهمية لي؟ لقد رأيتك في الإثبات رأيت باست يحطم جائزتي ولم تفعل شيئاً تذكرين الموت بالسوء؟ أنت عديمة الخجل حقاً كنت أضربك بالسهام هل تهددينني هنا أمام الشهود؟ <تصفيق> عندما تسمع الجدات الزعيمات بهذا سوف تصبحين منبوذة ثانية <تصفيق> أنا باحث تم تعييني كباحثة افتح البوابة أنت باحثة؟ بيبصريني. هل جنتات تيرزا والجيزا؟ كان السماح لهن بالمشاركة في الإثبات سيئا لكن معالجتك داخل الجبل المقدس؟ ليس غريبا أن تصيبنا لعنة ويسقط الأطفال موتا تحت الحجارة. هذا الشيء فيه. <تصفيق> أي والله تنكر أهل زانك يا حمار وأين كنت عندما تعرض الأطفال للقتل أو عند كمين فرقة الحرب؟ كنت تحرس بوابتك؟ أنا قائد نور الحربي والبوابة هي منطقة حراسة الأم. لقد عينتني الجدات الزعيمات باحثة، لذا نفذ ما أقوله وأفتح البوابة وإلا سنتفاهم بالدماء. <تصفيق> كلما أسرعت بالرحيل عن هنا كان أفضل. ماذا حدث؟ شو السالفه؟ اطلقوا الانذار شو <تصفيق> بحق الملهمه ماذا يفعل لهم انه يتحكم تماسكوا جميعا <تصفيق> <تصفيق> اي مصيبه جلبت علينا يا عديمه الام هذا <أخطلهم> الشيء يا محاربون اقتلوهم أوه. يا محاربون، تاهبوا اليوم نحارب لانا وفريتان الأم العظيمة ومكينة بالقوة يجب لن يستغرق الأمر علي تقفى هو ذا هجوم احذري من لسترايدر لقد أصيبت بالجنون ووووووو شوي تعود من بيس بس شويه لا حول الله انطر تلك الأشياء صارت مع القتلة في الإثبات. أيوة. كيف فعلتها؟ أريني، جعلتها تطيعك، لكن كيف؟ أيوة هكذا موضوع. فعلت بهذا، إنه يتصل بمصلاتي. هل أستخدمه؟ يستحق المحاولة. مجموعة أسلاك. يبدو أنه سيصمد. علي اختباره. إيلوي كيف فعلت ذلك؟ تب طيب، ماذا تفعل هنا؟ أنت خياط لست محارباً أتيت للدفاع عن حراسة الأم لكن لم أتخيل رؤية هذا قتلت الشيطان لقد أخرجت أحشاءه طريقة <تصفح> <تصفح> <تصفح> تحكمه في الروبوتات أعتقد أنني اكتشفتها لكن علي تجربتها آه <تصفح> أعتقد روبوتات الاسترايدر على طول طريق البوطقة بالضبط والبوابات هي وجهتي بالطبع سأحادث فارل عرفت أنك مختلفة لكن لكن ماذا؟ أنت مو. نعمة من الأم العظيمة مهما يكن رأي ريش أه. شكرا يا تب لسه لكن ستع... يجب أن أت اعرف هذا أتمنى لك التوفيق حسن حتى... أن أهمل ان اراك ثانيه أريد أصلاح لو في الحال. لديك الوقت أصلاح لا أه. شوف الوسخ يلا توكل على الله يجب ان اجد روبوتا واختبر الاختراق بس بايع شو تبيع انت ما ادري هذا شنو واحد ابي بي بي بي, بي, بي. واو واو يا السلام عليكم بروم انا اختك او لارا من هذا؟ في واحد جاي يسولف ها؟ آه من هذا اللي يقول انا اختك لارا؟ خلنا نشوفه انت منبوذة؟ انت منبوذة؟ اباك ان مرة ثانية ما راح اساعدك ها؟ يا <تصفيق> اهلوا معلمينا من المنبوذ بعد <تصفيق> هذا يال ولا كبير؟ تريدين مساعدة؟ أنت من نجت في الإثبات أجل أحتاجها فعلا قبل عشر سنوات تم نبذ أخي انتهت عقوبته لكنه لم يعد معسكره كان خاليا ومدرجا بالدماء قلت إن معسكر أخيك كان مدرجا بالدماء ذهب المحاربون للبحث عنه وهذا ما وجدوه كل ما أفكر فيه ترى ماذا حدث هل مات فعلا؟ أو ربما مصاب؟ ترى هل يعاني؟ أيحتاج إلى المساعدة لا أطيق ألا أعرف ماذا تفعلين هنا وحدك؟ كل يوم كنت أنقش على الحائط فعرفت أن عقوبة أخي انتهت ثم نقشت ثلاثة ولكنه لم يعد توسلت إلى الجدات الحكيمات لإرسال محاربين وكل ما وجدوه هو دماء تغطي المعسكر قالوا إنه ما. لكن يجب أن أعلم الحقيقة لذا خرجت باحثة عنه. لماذا نبذ أخوك؟ لطالما كان بروم مختلفا ممسوس أحد الصيادين تنقاسي القلب ولم قطل. لقد غبت عنه ساعة ضايقه صيادك المعتاد لكن هذه المرة رد بروم بصخرة وشج جمجمة الرجل الأرواح جعلته يفعل هذا كما قال همسات من المنسيين كلفه الأمر عشر سنوات ما كان يجدر بي تركه وحده؟ ماذا تعني بمسنين؟ تلعن الأم العظيمة الذين يأبون الطاعة وتنفيهم من ذاكرتها الخالدة تلك الأرواح الضائعة تنسى اعتاد بروم قول إنهم يأمرونه بفعل أشياء كان هذا حملاً عليه ولم يكن في وسعه أفعله للمساعدة سأفعل ما بوسعي لأجد أخاك فعلا دعيني آتي معك لن أزعجك أعرف كيف أختبئ أنا أسرع وحدي إن كان هذا هو الحال فلتجديه إذن أرجوك أخ ندور على أخوها لازم ندور على أخوها البعت على البوابة أوكي أنا شكلي راح أزحب عليها أنزلوا لي أسفل بسرعة عورت نفسي أنا بس سترايدر سأجرب جهاز الاختراق علي سأتحرك في هدوء لم أقطع هذه المسافة ليدهسني قطع خائف. ااا أه شلون؟ يالحظي. وين السهم اللي أطق فيه؟ أوكي أوكي أوكي عرفت عرفت إني أمشي شوي شوي. بثبات وهدوء. شوي شوي وصقة. حسنا هيا هيا هيا. هيّا <تصفيق> <تصفيق> نجح الامر ليس عدوانيا يبدو مروضا ربما استطيع ركوبه روضت هادي يعني. اين نحن اذا احسنت هيا هيا <تصفيق> هيا, هيا <تصفيق> <تصفيق> يلا اخرني يلا انطلق الترايتر <تصفيق تصفيق> سريع <تصفيق> افضل من المشي <علي> لا لا لا اجي تعال تعال يجب أن أخترق تحكم روبوتات أخرى. قد لا أستطيع ركوبها كلها، لكن يمكنني الاستفادة منها. أيوة. هل خارج البوابات؟ يا جماعة، البوابات. انتبهوا لأنفسكم. قربوها أكثر. أكثر. هذا منو؟ هل أنت فارل هل أنا أتوهم؟ أم كنت تركبين سترايدر عندما عبرت البوابة؟ أي أه، صحيح، هذا يصعب التوضيح. أعتقد هذا، نعيش أوقاتاً غريبة، نحن من نجونا. أعرفك بالطبع، إيلوي، المنبوذة الفائزة في الإثبات. يسرني أنك نجوت من جروحك. شلون الجدة تيرسا قالت تعرف الطريق لمريديان. عاصمة مملكة الشمس. هل تسعين للابتعاد؟ كلا، أبحث عن الخائن اولين، جعلتني الجدات بحثة حتى أطارده. ها، إذا عليك التوجه شمالا، لتجي الأم، هناك تحدثي إلى ماريا سترشدك. إن وصلت؟ ذلك الطريق خطر، منذ مذبحة الحرب تلك، أرضنا بلا دوريات، وحدودنا بلا حراسة. ليس لدينا قائدة حرب. أليست وظيفة رش؟ لأن سونا قد اختفت، كنت لأسعى خلفها بنفسي، لكنها أمرتني بحراسة هذه البوابة، وهذا ما فعلت. فإنني فزت في الإثبات، كيف عرفت؟ أي والله كيف؟ تحدثت إلى الناجين أنك قاتلت بشجاعة وباست وكذلك أختي. فوالا كانت أختك؟ أنا أنا أسف كانت تعجبني. بل واعتقدت أننا قد نصبح صديقتين إن أتيحت الفرصة أشكرك ماتت لتنقذهم لا موتة أفضل قلت إن الطريقة خطر ما نوع المخاطر؟ أكثر من أن يتم ذكرها لا يزال القتلة هناك افسدوا الروبوتات بطريقة ما لنشر الجنون نعم رأيت هذا بنفسي لصوص أيضاً سفحون. تسللوا عبر الحدود ليفترسونه يقال أيضاً هناك لهم معسكر أعلى النهر أحتاج صناعة المزيد من الأسهم قلت إن فرقة الحرب تعرضت لمذبحة كيف؟ عندما جاء نبأ مذبحة الإثبات جمعت القائدة سونا فرقة للمطاردة لتسرعهم في الانتقام تجاهل بعضهم الأوامر وانطلقوا إلى الفخ مباشرة مجموعة روبوتات مجنونة مليئة بالفساد هاجمت المحاربين ومزقتهم قامت سونا بهجوم معاكس دمرت الروبوتات لكن كان القتلة قد رحلوا وكانت خسائرنا هائله قائدة الحرب سونا مفقودة عندما تعرضت فرقتها للذبح لم تتخلى عن المطاردة بل طلبت متطوعين وطاردت القتلة الم تتطوع تطوعت بالطبع لكن سونا رفضتني امرتني بمساعدة الجرحى في العودة الى البوتقه ولاحرس البوابه وكذلك البوتقة بحياتي ذلك منذ أيام من ذلك الوقت لم أسمع منها لن نعرف إن كانت حية أم ميتة لو استطاع أحدهم النجاة فستكون هي قوة سونا أسطورية رمح لا يتزعزع نقيس عليها قوتنا تمثل معيارا مرتفعا أكثر مما تتخيلين إنها أمي آه يجب علي أن أذهب إلوه. قبل انطلاقك في رحلة إلى تاج الأم هل في إمكانك أن تبحثي عن سونا؟ تحتاج القبيلة قيادتها كنت لأبحث عنها بنفسي لولا أنها أمرتني بحراسة البوابة أين شهدت أخر مرة؟ موقع مذبحة الفرقة منطقة شجرية عبر ظمأ الشيطان على جانب النهر قد تصلين إلى أثارها هناك طاردت القتلة الذين هاجموا الإثبات الذين قتلوا من نحب الذين حاولوا قتلك أنا فهمت يا فارل سأرى ما أفعله بل سعدك العافية نزيفه مع السلامة أحصاني وينك ما